Дорогі друзі, сьогодні 14 квітня, скоро буде Великдень або Пасха. Я сижу, прогулююсь у своєму садочку поряд з отакими нормальними та чудовими квітами. А вже ж різні події трапляються. Іде війна, росіяни та інші шлють відео, де де знущаються з полонених, або ножем, або ще щось. Казали, навіть головою відрізують нашим полоненим. А вже ж це звірство. Різні події трапляються. На фронті йде, йдуть бої. Інколи за декілька хвилин декількох людей не стає військових, російських або інших. Что хочется сказать, скоро Пасха, и мы, как христиане, не знаю, кто вы, чи атеисты, или вы ви в Бога, или в Иисуса Христа, ну, хри христиане это друзья Бога, а все же есть и рабы Бога, ничего нет против них, потому что раб Божий он поклоняется только Богу, и так и называется раб Божий, І це. Это нормальный стан это как друг Бога и рак Бога это как два плідних дерева в саду как яблоня и груша как вишня и черешня ну кто может быть другом Бога а кто рабом Бога каждый решает для себя я хочу быть другом Бога потому что Иисус сказал что вы мои друзья если любите меня та. Шануєте моє Слово та мої заповіді. А вже ж всі ми грішні, і я в чомусь грішний, тому що все бездоганно робити неможливо, все бездоганно робить тільки Бог. Але цієї Пасхи я бажаю вам благодаті, любові, дружби, допомоги Божої, Божого захисту вам та вашим рідним, вашим друзям. Бажаю мудрості. Бажаю, щоб робота була у кожного гарна та плідна. Бажаю особистого щастя, та особистого задоволення від свого життя, та інших усіх благ. Отож, Пасха наближується, і життя буде гарне. Україна буде видатною та цивілізованою Україною. Україна була, і буде. І українці будуть жити нормально. І усі злодії будуть відповідати за свої вчинки. Як і усі. кожен з нас буде відповідати перед Богом за своє життя. Дякую за увагу. На все добре.